Це мова наших предків, мова Шевченка, мова Хвильового. Це мова конструктора Корольова, мова художника Малевича, Це мова тисяч романів і наукових робіт, мова театру, мова спорту. Це найсильніша мова у світі. Її забороняли десятки разів, але вона вижила. Вижила у віршах, вижила у народних піснях. Вона вижила у батьківських словах і словах кохання. Ця мова звучала на трьох майданах. Ця мова звучить в окопах, щоб ця мова могла звучати в кав'ярнях. Цією мовою говорять герої. Цією мовою – героям слава. Це мова миру. Але ця мова – зброя. Це мова вільних і незламних людей. Це мова перемоги. Це наша рідна. Мова